Üdvözlök mindenkit, nekroklim vagyok, egy jönnek is. 2018 Warframe változásai. Egy meglepetés livestreamet tartottak a uh, D-től, Megan és Rebecca uh, Facebookon keresztül, és rengeteg-rengeteg változásról beszéltek Warframe-ekkel kapcsolatban, de úgy általánosan sűrűve véve, 2018-ban sok minden várható a D-től, hogyha nem lesz d uh, belőle. És, és elég jó évnek nézünk elébe, valami olyas minek nézünk elébe, amire én mindig is szerettem volna, hogy a Warframe legyen, mert úgy éreztem, hogy az elmúlt egy-két évben arról szólt a Warframe, hogy új Warframe-eket, toljon ki új Warframe-eket, minél több új Warframe-eket, minél több új fegyvert, hagy lejen XP, farm, stb. De úgy érzem, hogy most a mostani évben uh, inkább content Contentet kapunk, illetve Warframe-eket fog, fognak változtatni egy kicsit más irányba, másképp oszták el a képességeket, uh, és, és azt hiszem, hogy ez az, ami igazán jót fog tenni a játéknak, plusz nem beszélve úgy a damage 2.0-ról is. nos minden-minden egy ilyen új dolgot fog behozni uh, a, a Warframe-be. A klánunkban volt egy nagyon rendes ránc, Bálint név szerint, köszönöm szépen, hogy összefoglaltad a streamet és uh, kiraktad a Facebook csoportunkba, egy, egy kiváló összefoglaló volt, írtam és neki, hogy egy kicsit lopni fogom um, az anyagot, mert nagyon jó jegyzeteket készített, úgyhogy köszönöm szépen, és olvastam a kommenteket um, amit írtatok nálunk legalábbis a klánba ezen a, a, a, a, a, a változások alá ami a Warframe-eket illeti, mert ugye jó pár Warframe-et illetve változás S, Ember, Atlas, Zephyr, Bensig, Chroma, megvolt, ezeken mind-mind-mind fogja, eh, fogja érni a változás, és eh, olvastam a kommenteket, valahogy mi magyarok nem szeretjük a változást, a jó megszokott, jó begyöpösedett mentalitásunk van, néhány dolog felé, nem, nem szeretjük a változást, és azt hiszem, a, a, ami most változások jönnek, és ahogy visszatekintek a Warframe karrieremre, eh, egyes változások szükség volt ahhoz, hogy a játékot újnak, felfrissültnek és másnak érezd. Még akkor is, hogy egyes warframe-eket végül nerf érte, legalábbis a régi megoldáshoz képest az új változás, egy nerfként fogtuk fel a warframe-eket, de ez a változás szükség van ahhoz, hogy a játék változatosságát, Fent lehetsz tartani. tartani, de tovább nem is húzom, akkor beszélgessünk egy kicsit a Warframe-ekről magukról Az első ilyen karakterről akiről fogunk beszélni az az Ash lesz Nos, igen, ő mondhatni, hogy a Warframe egyes számú ninja -ja, És végre fog kapni egy olyan változást, változtatást újra, ami így berakhatja a játékosok szeme elé Valahol úgy érzem, hogy annak, amikor meghozták neki ezt a nerf-öt, mert sajnos annak nevezném én legalábbis, hogy egy nerf Uh, akkor tömint valószínű, hogy azért volt, mert egy nagyon túlhasznált karakter volt nagyon-nagyon sokfajta küldetésen, ami csak annyit jelenti, hogy egy nagyon praktikus, egyszerű és gyors uh, küldetésekre lehetett vinni mindent, ledarálta maga útjába és kint is voltál, és egy ilyen túlhasznált karakter lett. Uh, emiatt uh, gondolom, hogy, hogy szükséges volt az a nagy nörf, ami jelenleg van az esnek. Viszont annyira jól sikerült ez a változtatás anno, hogy teljesen ki is került a játékosok fókusza elől, mert már nem az a régi karakter volt, ami volt. Na de most kérem szépen egy olyan változást kapt, ami újra visszahozza est a nagyon jól játszható karakterek közé. Legalábbis úgy tudom, miközben megtartja az egyediségét és sokkal változatosabbá teszi. Uh, est, mint uh, játékot, és nem csak ultiról szól bár már annak ellenére, hogy nerfölték uh, az est megváltoztatják az ulti még mindig arról szólt, hogy S ultizik uh, igazából, szóval most egy kicsit tényleg átalakult a szerep Úgyhogy a Blade Storm, vagyis az Ultia fog átalakulni az Esnek, ami annyit fog tenni, hogyha beaktiválod a Blade Stormot, ugyanúgy ki kell jelölnöd az Enemiket, de amikor újra nyomod a négyest, már nem fog rájuk ugrálni Es, hanem a klónjai végzik el helyette a kivégzés, miközben te eszel szabadon mozoghatsz, és e, nyomhatod e, le őket a fenében. Na most ezt. Pár kérdés föl fog etni, mondjuk Arcane hogy fog működni, fog-e működni, de nincs pánik, mert aki szerette a régi fajta S akkor az utána teleportálhat a klónjainak, és végezheti ugyanúgy a régi ulti ultiával a dolgokat, így viszont az Arcane gondja megoldódik. Nos, srácok, ez lenne Esnek az update-je én várom, ez egy jó update-esnek szeretem ezt a karaktert és sajnáltam amit csináltak vele de így most egy tök jó változatos és és karakteri fogják betenni, betenni olyan, ami, ami jól beilleszkedik a, a fan karakterek közé a következő ilyen karakter, és, és valljuk be őszintén már várható volt hogy, hogy változás lesz rajta mivel az ember is egy ilyen uh, túlhasznált karakter lett egy kicsit, mert nagyon praktikus, és nagyon kényelmes, és nagyon sok küldetésen tökéletesen megfelel, hogy gyorsan, effektíven végezzük el a, a dolgot, és kibejárjunk a küldesésekről. Szóval úgy, úgy általánosan egy favorit karakter, és über drága megvásárolni, de ha nyílik a Prime volt, és jön az ember Prime vissza, lehet farmolni. Szóval, az ultián változtatnak egy elég érdekes módon, most ezt uh, szó szerint fogom felolvasni, hogy a Bálint kirakta a Facebookra, és megpróbáljuk megemészteni, amit leírtunk. 5 másodperccel az aktiválása után, az ulti aktiválása után egy számláló fog megjelenni a képesség fölött, ami nullától 100 ig fog emelkedni 10 másodpercen át. A képesség dupla annyi energiát fog ekkor igényelni, valamint a sebzése is meg kétszereződik a hatósugara azonban lecsökken a felére. Na most, ez azt hiszem, az ember felemeli a változatosság szekerére, mondjuk úgy. Kérdés, hogy ez a hatósugár fele, az mit fog jelenteni, és mennyire lesz? nagy távolság kérdés az, hogy az augment módja, módjai mennyire fognak ide jól beilleszkedni kérdés az, hogy megtarthatjuk-e valamilyen formában a régi ember ultit és sokan erre panaszkodtak a legtöbben hogy az ember tönkre teszik viszont ennek is örültek egy pára hogy az embert változatosabbá teszi akkor most mind a két oldalra eh, Pártot fognék mind a két oldalnak, valóban már változatosabbá fogja tenni, és egy kicsit, hogy is mondjam, még esedékenyebbé, mint ahogy jelenleg van, van egy olyan érzésem, de nagyban átalakítja majd a modulásokat, amit emberre eddig kitaláltunk, és... Azt kell mondjam, hogy a régi, ami a régi modellást, illetve hogy megtarthatjuk valamilyen módon a régi úgy gondolom, hogy max range-el, tehát 250-es vagy 2.35-ös range-el, még akkor is, ha a felére csökken az ultia, elérhetünk egy ilyen 150%-os range-et, tehát mondjuk, ha mondjuk a felére csökken az ultia, akkor mit tudom én, 250 százaléknak a fele, akkor ott lesz 125 százalék, és, és az még, még mindig egy olyan range az embernek, ami ilyen exterminate missionökön, vagy netán egy augment monddal bepárosítva, még mindig uh, elérhetjük az embert, hogy egy ilyen kis kényelmes karakter legyen. A probléma az ott van, hogy, hogy több a, a, a több energia, elhasználásnál ott problémák lesznek tehát, jó, van neki 600 energia egy prime flow-val de, de valószínűleg nekem van egy érzésem, hogy ismerem a díjét az az energia az elég durva lesz, és nem fogjuk folyamatosan, három egy órán keresztül fent tudni tartani a, az ultimit, mint hogy tudtuk max egy olyan 5-6 percig, nekem egy ilyen érzésem van, tehát max egy 5-6 percig fog működni, igazából az ember ultia és e, tehát tényleg gazdálkodni kell majd az energiával meglátjuk, ez egy meglátjuk változás majd ha használatba kerül és új madalások megszületnek, akkor e, akkor fogjuk meglátni, hogy e, mi fog történni vele a következő ilyen karakter és végre hozzányúlnak az Atlaszhoz tetszik ez a karakter, tetszik a koncepció, csak valahogy úgy éreztem sose volt igazán helye a, a küldetésekben, mindenre lehetett használni, és mégis semmire, minden játékban el lehetett volna vinni, de mégis volt jobb, akit kellett volna vinni, mert jobban éleszkedett a csapat és végre-végre hozzáérnek, és, és lehet vele faszán játszani. És... Nos, de, de mik mi lesznek a uh, változásai? Um, az egyik ilyen, uh, a, a rubble, tehát a... Hármas képessége a kettes képességével fog egy kicsit kombinálni, és az ultia is egy bizonyos formában változni fog. Nos, be, be, vegyük sorba. Az egyes az megmarad, az mindig fasza volt, és jól néz ki, és mindig jó érzés felpofozni a, a A kettes képesség ugyanúgy egy fal, és utána egy ilyen körgethető kő marad, viszont, hogyha a hármas képességet bekapcsoljuk, és ezen a kettes képességen keresztül, sütjük meg az enemit, és utána neki engedjük ezt a maradék eneminek, kb. egy ilyen núkot borítasz neki, mert felbúsztoja az egyik a másikat, tehát a hármas felbúsztoja a kettest, és nagyobb robbanást tudsz vele elérni. Az ultia egy olyan szempontból változik, hogyha például beugrasz egy csoport enemy közé és ott ultizol el, aki a környékeden lesz, mindenki kövé dermed, és konkrétan Um, ezek a kövek visszaállítják az életerődet idéglenesen növelik meg a páncédel páncélodat, hogyha az életed éppen maxon van, ez kurva jó végre, tehát erre nem tudok más mondani, végre, végre játszhatok a, az atlasszal egy élvezetes módon és nem csak küzdeni vele, tehát nem, egy élvezetes módon fogunk tudni játszani az atlasszal, és, és tényleg nem az lesz, hogy egy küzdelem, hogy az életben maradás, és hogy minél gyorsabban, és minél jobb ütemre nyom meg az egyes, nehogy lesebezzék a, az életedet, vagy, vagy... ja, és, és még egy bónusz, a hármassal most már nem csak sétálni tudsz, hanem szabadon mozogni a hármas képességével, ami egyszerűen felemelő érzés lesz végre ezt, ezt elérni és, és ennek nagyon örülök, szerettem úgy mindig karaktert szerettem és az Atlaszt is szeretem a szempontból, csak pont amiatt hogy a milyen képességei voltak úgy éreztem hogy nem nagyon, nem nagyon a helye az egyik csapatban sem, akivel el lehet menni küldetésekre a következő karakter az a Zeffir lenne. Minden bizonyal közeledik a Zeffirnek a Prime változata, és egy olyan karakterről beszélünk, ami kb. az 1 használja talán a Warframe-ben, vagy meg talán annyi se, vagyis mi az a Zeffir, inkább így mondhatnám. Na de végre változtatnak rajta valamit. Nem érzem úgy, hogy ez egy ütött üzlet lenne a Zeffirnek, hogy őszinte legyek, és hogyha kijön a Prime változata, ez nem, nem fog segíteni az eladásokon, ez a változás, egy kicsit jobb lesz, tény és hogy egy kicsit jobb lesz, de nem, nem az igazi valahol. Ami fog történni, hogy az 1-es és 2 képessége egybe lesz olvasztva, tulajdonképpen egérirányítással érhetjük el a különböző mozdulatokat, tehát mondjuk, hogyha felugrunk a magasba, akkor ha lenézünk, akkor megtörténik a 2 képesség. Hogyha, mit tudom, abba fölfelé nézünk, vagy előre nézünk, akkor az 1-es képesség fog aktiválódni, de a kettő egybe lesz rakva. Tehát az 1 kettes 2 mostantól a... Uh, egyes képesség lesz. A, a következő dolog az pedig a um, ultiára vonatkozik. A most, most már az ultia konkrétan rá vele enemikre, uh, azt kell mondani, és tehát oda fog spawnolni konkrétan olyan célzol és az ellen felek felét fogod tudni mozgatni a tornádókat legalábbis azt, a legközelebb van felé, az ellenfél felé fogod tudni mozgatni. Sokkal nagyobb, elementás sebzés rakhatsz bele most a tornádókba. Szóval ez, ez is egy tök jó dolog. Hosszabban és jobban tartják magukba az enemiket a tornádók, hogy őszinte legyek, tehát. Jó is, ez a változás meg mindenképp jót tesz a zefér de úgy gondolom, hogy semmi átütő és áttörő nincs benne. Az egyes kettes képességet, ami úgy ahogy van, tehát fog kapni majd egy új uh, képességet, azonában vagy Airburst, tehát ami a dive-bombot, tehát a kettes képességet helyettesíti, egy Earthburst nem nevét, egy lövedéket lő ki egy zefír, ami érintkezéskor felrobban, és visszalöki az ellenfeleket. Ha a tornádóba lőjük, vagyis az ultiában, akkor azok megnövekednek, és az ultiá nagyobb lesz. Ez véleményem. Tehát mi a franc? Jó is, meg nem is. Tehát egyetlen igazi és hasznos képesség az a hármas volt, az se a legjobb. Zephyr az egyik az első nyolc karakternek, ami ebbe a játékba volt, és amikor megjelent, egy nagyon-nagyon erős karakter volt, tan karakter volt, jó szóló karakter volt, és fan volt. A tornádó meg minden különleges, és egy jó koncepciója van a Warframe-nek. Viszont idő elteltével jöttek ki más Warframe-ek, jobbá váltak, mint a Zephyr minden téren, és ez a változtatás bár pozitív a Zephyrnek, de nem teszi használhatóbbá uh, az effért még így sem legalábbis én így gondolom a következő karakter az a Banshee és ez egy kétélű penge lesz sokan fogják szeretni és azt hiszem sokan fogják nem szeretni viszont egy változás ami a Banshee-nek a koncepcióját nem teszi tönkre legalábbis úgy gondolom és sokkal több szabadságot fog adni a karakterrel de azért valljuk be, és az ultiát érinti ugye a dolog. És vagyunk be őszintén, a, a bensinek az ultia hihetetlenül praktikus és kényelmes, mert tudsz netezni, miközben ledorálod a pályát, vagy éppen feltartod a pályát. De egyben unalmas is, mert hogy semmit nem csinálsz, kász egy helybe is fogod a e, földet és imádkozol, miközben a társai trollkodnak a hátad mögött, mert hogy jaj de jó a bensit nyomni. E, vagy mi a franc. Na de ez most megszűnik, megváltozik, úgyhogy az ultia ezentúl egy hanghullámot fog lehelyezni, ami nem fog folyamatos energiát felhasználni, tehát akkor több mint valószínű, egy idő alapú lesz. De a lényeg az, hogy ledobsz egy ilyen hanghullámot, ami, amitől bensi folyamatosan fog tudni szabadon mazogni, tehát már nem kell egy helybe lenni ulti közbe, és ez a hanghullám sebezni fogja az enemit és ahogy egyre jobban haladnak az enemik a közepe fele, a középpontja felé annál több sebzést fog okozni, hogy mit jelent az annál több sebzés, hogy ez egy skálázódó sebzése lesz -e, mint az oktávia egyes képessége <gül> <így, így> kb. <gül> nekem ilyen feelingjeim vannak tőle vagy, vagy hogy csak egy egy nagyobb sebzés, de egy meghatározott összegben, amit erőmódokkal erősítesz, mondjuk mit tudom, egy sebez ezret a középontjában, az úti középontjában sebez ezret a bensi, és erőmódokkal felerősítheted, hogy mondjuk kétezret sebezzen. Ez majd elválik, de a lényeg benne az, hogy szabadon mozoghat a bensi, ami egy jó dolog, a jó dolog még benne az, hogy az ulti a dupla akkora méretű lesz, mint jelenleg, ez, ez egy még jobb dolog, tehát mert hogyha mondjuk Max range-es Bench is csinálsz, amire lehet, hogy elérnek az Enemik az egésznek a központjába, vagy hozzád, addigra az is lehet, hogy annyira ledarálódik az életük, hogy, ö, ö, nem, ne, tehát, hogy így felér a régi ultival egy kicsit, hogy mond, mondjuk így. Ezáltal az augment mondja ugye, ami az ulti ára hat, megesett, hogy értelmét veszti. A bensinek, úgyhogy meglátjuk, egy kétélű penge lesz, kíváncsi vagyok. Hogy Őszintelek, és van egy olyan érzésem, hogy a szevis bensi, mint kifejezés újra életben lesz, és rengeteg modolás fog a köré koncentrálódni, hogy szevis bensit madoljunk. A következő ilyen karakter, az egy ilyen nagy kedvenc, azt hiszem a Warframe-eseknél, főleg a szóló játékosoknál, és az a Chroma, és nagyon jó változásokat kap, és az egyik, ami a leglényegesebb változás, nem is változás, hanem végre kiavítás, és az a Vax érinti, a hármas képesség, végre, végre, végre, végre, végre öm, megfelelően fog skálázódni a képesség, Overshieldet figyelembe veszi, ö, a a képessége kombinációja skálázódni fog, szóval elképesztő damage fogsz tudni kinyomni még mindig a kromával, sőt többet mint eddig, mondhatni úgy tehát most ezzel, hogy a Vex Armor ki lesz javítva, de a következő nagyon jó dolog, és ami úgy érzem, hogy mindig is változásra volt ítéltetve az pedig a Spectre Scream tehát az első képessége a kromának szabadon fogsz tudni mozogni az egyes kép képesség közben, és a Vex Armor fel fogja erősíteni, tehát ha be van kapcsolva Vex Armor, miközben ez egyes képességedet használod, fel fogja erősíteni az egyes képességet tök jó, a Chroma eddig is OP volt, eddig is élvezett volt játszani, egy tök jó karakter, ezzel csak jobbá és kifin kifinomultabbá válik azt kell mondjam a karakter, úgyhogy ez egy, ez egy jól fogadott változásra azt hiszem mindenképpen a Chroma esetében. A következő karakter az a Gara lenne, a kis hajnyadtatós sorsú mostanában. Kijött ez a karakter, nekem egy ilyen kis személyes kedvencé vált, mondhatni így, az új, újannan kijött karakterek és változásokat tekintve, amik voltak a warframe -ben. Fantasztikus volt az Ultia. Aztán természetesen, ahogy a... régen az a divat a Warframe-be, hogy kiött Warframe nagyon gyengén, aztán felbuffolták, és kurva erős lett, aztán megint nörfelték, már hogy túl erős lett. Mostában az a divat a Warframe, hogy kihoznak hogy Warframe-et, über erős, aztán lennörfelik a rágba, és úgy hagyják. Ez történt a Garával is, kiött, és szerintem tök erős volt, az ulti egyszerűen fantasztikus volt. És aztán kapott egy nörföld az ultijának élete lett, ugyebár. Tehát olyan mint a, a, a, a Frosznak a, gömb, a gömbje tulajdonképpen. Nos, most annyi érintés lesz az ultiában, hogy az üvegfal élete, a fal által áthatott ellenségek élete, és a pajzsa által fog arányosan növekedni. Tehát. Van egy olyan érzésem, hogy minél több ellenfél megy át rajta, annál erősebb lesz természetesen, és hogyha a pajzsa által fog arányosan növekedni, megeshet, hogy, meg hogy erőmodok, és vagy Steel fiber, tehát armor modok uh, fogják erősíteni továbbá a kőfalat, vagyis vocs ezt az üvegfalat. De ez, egy, ez még, még mindig egy jó képesség, és a garra még mindig egy jó karakter, és ez, ez a változtatás az ultiára uh, vissza fogja hozni egy kicsit használtabb karakterek uh, kategóriájába, legalábbis én így gondolom, mert sokat játszottam vele, amikor megjelent, de amint Lenőfölték le is raktam a francba, mert már nem éreztem úgy, hogy. Igazán élvezném bele a játékot. A következő karakter, aki változni fog, megint azon meg lesz, és őszintén örülök neki. Egy alapkarakter volt régen szinte minden játékban. Azt kell mondjam, hatalmas nerf, senki nem használja már, de egy kicsit azért vissza kéne tényleg hozni az embereknek a figyelmébe ezt a karaktert, és végre változni fog a hármas és az ultia. Is, és egy kicsit van egy érzésem, hogy visszajön a régi hármas képesség. Ezt videóban sajnos nem láttam, hogy hogy néz ki, ezért inkább megpróbálom elképzelni. Tehát az ellenségnek okozott sebzés mértékében fog emelkedni, tehát a hármas képességnek az ereje, tehát valami olyasmi lesz. Uh, egy kicsit olyan, mintha visszajönne a régi uh, képesség, amikor ilyen bolygópusztító volt a meg. Nem teljesen, de meglátjuk, hogy hogy alakul, mindenképp jobb, mint ami most van. Uh, azt kell mondjam, erősebbnek kell, a megnek egy olyan képesség, ami egy kicsit erősebbé um, teszi, miközben megtartja a mozgékonyságát, mondhatni így. Az Ultia, az annyi lesz, hogy a képesség használata során meg pajzsa vissza fog töltődni. Kérem szépen, egy hatókörön belül, a csapattársak pajzsát is visszaállítja. És a képesség által érintett ellenségek mértékében. Ez, ez kurva jó. Azt kell mondjam, gondoljatok végig, hogy egy survivoron, vagy kurvasok ellenség van, és bent van mondjuk egy meg és egy kroma. Szóval. A meg valahol egy kicsit hátrébb meghúzódva, mondjuk egy, egy nekrosszal, ö, és nem Trinity most mondta valamit és ott egy kroma a negyediknek a kroma kinyár darálja az enemiket, a meg és az ultival folyamatosan tölti vissza a kromának a, a síldjét, hát remélhetőleg, hogy legalábbis attól függ, hogy mekkora lesz az a táv, de visszatölti a kromának a síldjét, ezáltal a kroma csak erősebb és erősebb lesz, egy érdekes koncepció lenne, hogy, hogy őszintén egy kis visszarakná a meget a csapatba mondhatni egy csapatban. Remélem, remélem, hogy így lesz. És um, hashtag kérjük vissza gémeget, tehát ezt még hozzá hozzá kell tenni. Nos, ő lenne a MEG. A következő karakter megint az a volt lesz, akit változás fog érinteni. Úgy gondolom, hogy a volt, amióta az első változtatások lettek rajta, és egy pozitív úton megy fölfelé. Viszont azon gondolkodom sokszor, hogy mi, miért erőltetik Voltot ennyire, valami be fog jönni, valamikor a játékból a Volt egy nagyobb szerepet fog kapni egyes küldetéseken, úgy, úgy nagyon erőltetik, hogy jobbá tegyék, mert minden változtatás, ami jelenleg ö, részt vesz a Volt életében, <gül> ezt jól megfogalmaztam, azok pozitívumként érintik ezt a karaktert és egyre egyre jobbá teszik és ez a változás ilyen pillanatban az ultiát fogja megint csak megint csak érinteni ugye kiszedik a sebzés maximalizálást megnövelik a sebzés nagyságát az alap nagyságát 1200-ra 750-ről és ugye most hogyha elultizol a voltal akkor az zene így elkezdenek, Itt, uh, áram alatt lesznek tehát teljesen el lesznek kábítva annyi változás történik, hogy minél távolabb az, az enemi annál kevésbé fogja befolyásolni ez a kábítás természetesen uh, ahogy kell, azt valószínűleg erőmódok és um, területi módok fogják uh, erősíteni, vagy gyengíteni ezt a um, karaktert nem nagy változás, egy kicsit de sokkal jobb, és a volt ott erősebbé teszi, tehát hogy frankon erősebbé teszi Nos, srácok, ezek lettek volna a változások, ezek lesznek a változások a ballframe Természetesen azért várhatóak új um, single player kampányféleség fog jönni, hogy az apostasztira valószínűleg fogunk kapni, nem valószínűleg, fogunk kapni um, egy kisebb kampány, kampányt jön, új karakter, és sok minden jön 2018-ban, ami jól fogja érinteni a warframe-et, és remélhetőleg nem csak arról fog szólni, hogy nyomjon ki új fegyvereket, új warframe-eket, új dolgó, új dolgok, minél többet farmoljanak a játékos, hanem úgy olyan mértékben is úgy változtatják ezt a játékot, hogy újabb kihívások elé állítson minket, mert csak farmolni, elmenni játszani az nem túl fun, de amíg van kihívás a játékba, akkor azáltal a farmolás is, élvezhetővé válik srácok remélem tetszett a videó dobjatok egy like ha igen használjátok a discord szerverünket link a leírásban a videó leírásában várunk titeket ott is szeretettel necro army eh, fogadt titeket ha be akartok lépni a klámban. jelentkezni lehet link a leírásban szintén a videónak facebookon megtaláltok hogyha kérdésétek vattok krim név alatt köszönöm a figyelmet sziasztok